નમસ્કાર મારું નામ છે પંડિત પૂજા હું શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવનમાં અભ્યાસ કરું છું અને અભ્યાસના અંતર્ગત આઈઆઈટી યુનિવર્સિટી દ્વારા યુનિટ ચાર માં આંતરરાષ્ટ્રીય પરિપ્રેક્ષ્યમાં સલમાન નિવેદન વિશે આજે થોડી માહિતી તમને આપીશ અને ત્રણસો થી વધુ સહભાગી જૂન ઓગણીસો ચોરાણું માં સલમાન કા સલામન સ્પેનમાં મળ્યા જેમાં સર્વ શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ક્યાં મૂળભૂત નીતિગત ફેરફારો જરૂરી છે તે ધ્યાનમાં લઈ અને બધા માટે શિક્ષણનું લક્ષ્ય આગળ વધારવામાં આવ્યું જેથી શાળાઓ તમામ બાળકો આ બે શાળાઓ વધુ સારી રીતે કાર્ય કરે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ અને તમામ માટે શિક્ષણ સિદ્ધાંતો પરિપૂર્ણ કરવાના મહત્વના સાધનો છે તેઓ યુનેસ્કો દ્વારા પ્રકાશિત એક જ પ્રકાશનમાં છપાયેલા છે તમારા દેશના યુનેસ્કો કચેરીમાં અથવા એક નકલ મેળો અપંગ બાળકો શિક્ષણના સુધારા માટે અને સમાવિષ્ટ શિક્ષણની નીતિઓ માટે તમારી સરકાર લાંબી કરવા બે દસ્તાવેજો ઉપયોગ કરો ત્યારબાદ સલમાન કા નિવેદનનું મહત્વ તો કે દરેક બાળકને શિક્ષણનો મૂળભૂત અધિકાર છે પ્રવેશ મેળવવો આવશ્યક છે ભેદભાવપૂર્ણ વલણ સામે લડવા આવકારદાર્યક અને સમાવિષ્ટ સમુદાયો બનાવવા અને બધા માટે શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માટે એક જ સર્વસમાવેશક નીતિશાસ્ત્ર ધરાવતી નિયમિત શાળાઓ સૌથી અસરકારક માર્ગ છે આવી શાળાઓ કરે છે સરકાર સલામતકાર નિવેદનની સરકારો સરકારને ભલામણો કરેલી છે શિક્ષણ પ્રણાલીઓને સમાવિષ્ટ બનાવવા માટે સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવી કાયદા અથવા નીતિઓ બાબત તરીકે સમાવિષ્ટ શિક્ષણના સિદ્ધાંતને અપનાવો પ્રદર્શન પ્રોજેક્ટ સમાવેશો સાથે માટે શૈક્ષણિક જોગવાઈની યોજના દેખરેખ અને મૂલ્યાંકન કરવાની રીતો સેટ કરવી પછી અપંગ લોકોના માતા અને સંસ્થાઓની ભાગીદારીને પ્રોત્સાહિત કરો અને સરળ બનાવો પ્રારંભિક ઓળખ અને હસ્તસ્પેકની વ્યૂહરચના રોકાણ કરો સમાવેશી શિક્ષણના વ્યવસાયિક પાસાઓનું રોકાણ કરો ખાતરી કરો તેમની માર્ગદર્શિકા ફ્રેમવર્ક ફોર એક્શન ખાસ જરૂરિયાતો શિક્ષણ અને રાષ્ટ્રીય પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રિયા માટેની માર્ગદર્શિકાની નવી વિચારસરણી રૂપરેખા માટે રાષ્ટ્રીય કાર્યવાહીની માર્ગદર્શિકા આ પ્રમાણે છે નીતિ અને સંગઠન શાળાના પરિબળો શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ ભરતી અને તાલીમ બાહ્ય સપોર્ટ સેવાઓ અગ્રતા વિસ્તારો સમુદાયના દ્રષ્ટિકોણો અને સંસાધન જરૂરિયાતો